Це волонтери біля Тернопільського територіального центру соцобслуговування. Тут їх розділяють на групи. В кожній є водій, двоє волонтерів і соцпрацівник. Загалом близько двадцяти груп. Усі мають списки людей, яким везуть продукти. «Ми відвідуємо вісім одиноких людей, які проживають на вулиці Тернавського». Першим волонтери відвідують одинокого пенсіонера на вулиці Тернавського 3. Йому передають пакунок. І колядують. Ой, Дають продукти й чоловікові, який мешкає в сусідньому будинку. Він має інвалідність і проживає сам. Соціальна робітниця Анжела Кучерка розповідає, всіх, кому роздають пакунка, знає особисто. Сьогодні ми несемо рис, олію, макарони, гречку, муку. Ну, такі продукти першої необхідності для людей. Для людей не тільки важливі ці пакунки, а важлива ця пісня і ця коляда, яка приносить людям радість. А це сім'я любові кваснички. Жінка живе з сином Василем, який має інвалідність. Ой, радуйся себе, син божи, народилися. За все, що є, дякую Богу. Тільки Богу. Бо без Бога я б не пройшла то все, що я пройшла. Похоронила одного сина у Низбдюзнівків після аварії, Та чоловіка 57 років похоронила. Я і він. Більше нас немає нікого. Все є. І сваримося, і миримося, і годимося, і люблю, бо то моя дитина. Співають колядки Катя Кравчук і Руслана Огородня. Дівчата кажуть, Участь в акції беруть вперше. «Багато колядок про народження Ісуса Христа, про Його прихід, як Він прийшов і про те, що Він справді, подарував найцінніший подарунок. І цю радість, цей мир ми несемо до людей». Ці люди, які живуть самотніми або які мають якісь труднощі в сім'ї, вони, як ніхто, потребують піклування. Тому ми раді долучитися до цієї акції і принести їм частинку різдва до них. Додому. Керівник благодійного фонду Світло Реформації Іван Гунтар каже: Таку акцію напередодні різдва організовують другий рік поспіль. В середньому близько 200 гривень один пакет вартує. Ось, ну, 200 пакетів ми зібрали. Різні люди зафінансували, хтось за кордоном зафіксував, хтось. Волонтери тут, підприємці, громадські організації. Всі, хто хотів долучитися, не могли долучитися». Люди, яким передають пакунки, перебувають на обліку в Тернопільському міському територіальному центрі, каже директор центру Віталій Хоркавий. «У нас на обліку з одиноких це є 500 чоловік, а тільки 200 з них отримують цю допомогу, Тобто ми відібрали тих, хто саме більше потребує, тому що є одинокі люди, які мають трошки більшу пенсію, хтось має ще близьких родичів, але немає дітей, а є люди, які от насправді одинокі, насправді, що вони вже настільки старенькі, що до них приходить тільки наш соціальний робітник». Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.